Hej. Hej. <laughs> hold op, jeg kan godt! Hej og velkommen til. I dag, der skal mig og min far simpelthen lave en prank. Ej, hold nu op. Fordi... Mig og min far, vi skal simpelthen lave en prank på min kammerat Malik. Vi har sat skjultkamera på alt. Oh. Der er kamera her Og Malik kommer ind ad døren derom lidt Og så sætter vi kamera her Ja, Jeg tror ikke man kan se det Men det som vi simpelthen skal pranke Malik med Det er at min nye sang Ulla den kommer ud om to uger Den 19. maj Jeg er med inden også Min far er med i musikken også Og Malik han er simpelthen en af de eneste som har den her sang Malik er en af de eneste jeg har sendt den til Så vi vil få Malik til at tro at den her sang er kommet ud før den overhovedet er kommet ud vi prøver at skylde skyld på ham og sige, ja. hvor er den for nogle af kammeraterne Fordi Malik, han har nemlig spillet den her for nogle af sine venner, jeg har sagt, at godt må Så siger vi, at uh, Universal, de vil opskrive kontrakten med mig, og det bliver så godt Malik, han tror bare, vi skal ud og køre Skal vi komme i gang, far? Vi er i gang Kom og Der er kvarter til Der er kvarteret til, han kommer Ja Lad os gøre klar Han tøjer slet ikke med det er en prank Den optager ja. optager den? Ja Malik, han kommer lige med. lidt Og far, så skal ja. vi op Jeg hæver, altså, jeg hæver stemmen Han kører der, han kører der han kører i Ja. Sidder nu Er nok Kom. Ja. Der var. er Nej. Nej. Kom Og det er det. Kom. her. Kan vi ikke lige se det så snart på? Aha. Ja, jeg går lige forhenover, hvad fanden det? Nej, jeg var du kan det sætter. Det er det. Det er for en stykke så. jeg skal Det er Vi lige med før. Er det rigtigt? Er det... Ja, Siden har her, jeg på YouTube? Seriøst? Ja. Shit. Det os se, jeg skal lige, har, har du spillet for meget? Har den for mig. Jeg har spillet en hånd. 10 stykker hver, 10 15 stykker. Altså, ikke så små. Øh, Hvad du, har, har du, øh, de har skrevet tager at de måske har fået kontakt for, at de øh. Der er ikke nok på uh, skønt, Seriøst? Så sagde så Ja. at altså, ja, ja, altså, det er altså noget rigtig lort, du har afskudt med det her. Det er nord, men, altså, nu kender jeg jo ikke rigtigt, så jeg ved ikke, du... Øh, nej, nej, nej, Men øh, hvis vi vil være kontakt med et kontaktmærksomhed, så vi den, den øh, 20.000 kr. Så... Ja. Kun er Ja. Ja, altså, jeg har ikke sendt den til nogen, det er, jeg, jeg har ikke lagt den op i hvert fald. Men, altså, hvad med folk men, skal skal du de klassen, du, men, Nej, altså jeg skal... Er du, jeg, du sikker på, at alle der ja, ja, ja, har en i klassen ikke ved noget? Ja, jeg har hun Har du du har spillet på? Ja. Ved er hvor der Ja, det er 10 stykker. For, for du er på, at ikke en af dem. Ja, hvordan, hvordan skulle de finde den? Jeg har altid min computer med. Har du kontaktet Ulla, og vi havde vejen med Ulla, skulle være helt i? Jeg er med i sammen, jeg har været med ud af p Altså, det, er, det skulle være sommerens hit. Den store sommer-sang. Altså, det, hele, det, hele, det er musik din jeg der der. Det er tre sange. Det er være det dropper, to andre også. Det er noget lort, Malik. ikke det er, lave. Ja, det, det laver ja. det koppler, når man kommer op. Ja, har er lort. Hvad er det der op? Hvad er det der op? <laughs> <er> det er <laughs> Jeg ved det okay. <laughs> er. Forkert. Forkert. er Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. kæft. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. det. er Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Forkert. Det var fint Og det sindssygt kæft, I er gode til at spille, mand Det der, det var jo skræmmende, jeg nogensinde har brødt var det det? Blev du bange? Ja, blev skidt skide Du er faktisk en af de eneste, der har sangen Ja, det er faktisk rigtigt Men da fik vi prank Malik, husk at smide den her like Gi' en like Og så laver vi måske en ny, hvor far bliver lidt mere sur Ja, det laver du jo. og jeg har noget, jeg kan blive rigtig Og så giv en like, og så husk, min sang kommer ud den 19. maj, Ulla Glæder til den Den er vanvittig, og du skal lade være med at sp Ja yeah. Så, so, <laughs> vi ses hej! Hej, bøj! Jeg er fængelær?